أو بالله الشيطان Hey اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي One more. عند الزامل ممت <تصفيق> وما, الله الله <تصفيق> وما هو الا حادثه هو صلى على النبي على النبي وما هو الا حادثه للعالمين صل على رسول الله الله Hmm. <inventionîtieß> <تص Brussels> الله بسم الله الرحمن الرحيم سمي يا ابو بسم الله الرحمن الرحيم بلجم وقال يزيدك يا اردت اللهم اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان الله I'm going <laughs> ‫الله يرحم الأخوة ‬الله يرحم الأخوة What is إقرأ كتابي. فتح الله عليك، فتح الله عليك يا أبو ضيف. <تصفيق> <تصفيق> موسوعه <تصفيق> النابلسي قطوف هذا يا سيدي يا ما في الأيام الخالية عليك يا دي اللوز محمد فضل الله عليه ثوبوا في ذكر الله ايوه ايوه يا حبيبي قول يا من الله وعدنا يا رب وعدنا Right now, I'm <laughs> فقط إلوال فعور إيه يا أسير إيه إدلع إدلع شوية كده منه من نفس نعم يا سيدي نعم نعم يا عم <تصفيق> الرحمن الرحيم يا رب والضحى والليل إذا الله الله, الله, الله الله ما ودعك نعم نعم نعم الله. ولسوف يعطيك ربك فتر الله اللهم والضحى صلي على رسول الله. بسم يا مولانا برضه. يا رب يا رب محمد. يا محمد. الله اكبر. <سؤال> <سؤال> <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الله, الله, الله, الله والليل ذا ما عذرك ربك. يا رب. وما قلدت. وللآخرة من الكونا. تجليت تجليتك. اللهم ولسوف الله يفتح يا مضيف النهارده نتعلم بس والله يا الله يفتح عليك بس بركه صلى الله عليه وسلم وسلم زيدوا زيدوا زيدوا زيدوا اخي كمان بسم مِنْ يَكِي مَا فَنَا ثَقَرَا تاني. من تاني من تاني يا من تاني يا حبيبي اوعى تهرب مني من تاني والله اكبر الله اكبر سألو من ياتيه الله أيوة يا <سمي> <تصفح> ايوة يا Thank uh you. -huh. لازمها لازمها عازم عازم عازم عازم عازم عازم عازم عازم عازم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقال <وفانا> لك ذكرك <العدل تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فانما انما العسر فانما العسر يسر لا اترك ربك رب الله وهذا البنادي أَمِّيلَ قدرك ولا كون ان انت في ا لا لتامو مو النبي ايه الله صل على النبي موسوعه <تصفيق> النابلسي <تصفيق> الله عليك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد الذي إعان بالقمر بالقلم يا الله الله الله الله الله عاللالالا <تصفيق> ماللالا <تصفيق>